میں اپنے سیالکوٹ میں نا کیونکہ میں نے جمعے کو ہر شرط پہ سیالکوٹ ہونا ہوتا ہے کیونکہ میں سرکاری خطیب ہوں غبکوں کا خطیب ہوں ہر صورت میں نے جمعہ وہاں پڑھانا ہوتا ہے تو وہ میری مسجد سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ڈیڑھ دو کلومیٹر دور سڑک کی اس سمت محلے میں جا کے ختم تھا انہیں مجھے کہا جی ایک جوان بچہ فوت ہو گیا چلو آپ آئیں گے تو ذرا ان کی تھوڑی دلجوئی بھی ہو جائے گی جوان موت ہے جو تینتیس سال کا بندہ بچہ فوت ہوا ہے لو جی میں جب مسجد میں داخل ہوا نا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا لیکن قرآن کریم پڑھنے کا انداز کاریوں والا میرے اپنے دل میں خیال کیا میں نے کہا یہ کسی عام کا بچہ نہیں عام کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہم تو بھی اسی بات پہ خوش کہیں کہ میرا منڈا انگریزی بڑی صحیح بول دے ٹونکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ یو بٹ یو ونڈر آر لیکن پتر یاد رکھیں سواب ٹوئنکل ٹوئنکل دا ہو اللہ کو تھوڑا جہ دھیان ادھر بھی کر لیں ٹوئنکل ٹوئنکل دا سواؤ نہیں ہوا ہے ون واضح کرو یہ سواؤ نہیں آنا ہے سواب اہ آئی نا کلکوسر دہی آنے میاں سواب سورہ یاسین دہ آنے یہ انگریزی سن سن کے نہ خوش ہو ذرا ادھر بھی ویک کے یہ قرآن پڑھنا آدھا کہ نہیں توجہ کرو بھائی اپنے بچوں کے لیے ردو نبی علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ ہے میری اور میرے الد کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت ہے اس لیے سکھاؤ اپنے بچوں کو حضر. آج دکھ ہے حضرت ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا کوئی اور آج ہم قرآن چھوڑ بھی چکے ہیں تو وہ میں نے کہا وہ بچہ پڑھ کے بیٹھا اور جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا غری عرب حسین صاحب ان کا نام ہے میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور کس میں دین کا بچہ یہ بڑا سونا قرآن پڑھا تو مجھے فرمانے لگے نہیں حضور کسی عالم دین کا نہیں ہے. جس نوجوان کے سال ثواب کی محفل پہ آ پائے ہیں نا جو جوانی میں ہی چلا گیا یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے اسے چھوٹے تین بچے اور ہیں ایک بیٹا تقریباً جو ہے نا وہ آٹھ نو سال کا ہے اسے چھوٹا ایک اور ہے وہ تقریباً سات سال کا ہے اسے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے وہ تقریباً دو تین سال کی معذرت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا کا ڈر گیا تھا میں نے کسی سے نہیں پوچھا دور ہی نہیں کسی سے پوچھنے کا مارکھا نہیں ہے کسی سے پوچھ کے میں نے اپنے آپ سے پوچھا میں سلیمان وہ تو کتنے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایک بات کا جواب تو دے کیا اس باپ کا دل ماننا ہوگا اپنی تین سال کی بیٹی چھوڑ کے جانے کو کیا اس کا دل ماننا ہوگا اپنا گیارہ سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو لیکن حیدر جی سچ بتانا کی نام ہے سچ بتانا بھائی انجرا والو ہمیں پوچھنا کس نے ہے یہ بہانے آپ کے اور میرے ادھر کے ہیں ادھر جی؟ میرے بچے چھوٹے نے میری فصل پکی ہے میرا اس لیے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ آرفی کھڑی شریف فرماتے ہیں بند اچھ دے بانے لا جی تو نہیں باز آنا تو پھر ایک گل کا جواب دے ازرایل علیہ السلام کہڑا بہانا سوچے آ جی ہوں کی کہنے اگو بچے چھوٹے نے اتنے تو کئی چھوٹے بچیاں لے اتنے آئے میری جوان نے اتنے کئی جان دیاں لے اتنے آئی پے یہ جی میری فصل پکی اتنے کئی فصلیں پکیاں لے آ کے لیٹے کہڑا بہانہ لانے میاں صاحب خود دی شفقت فرماتے ہوئے سخن دیتے ہیں مت کو فرماتے ہیں حضر بہانہ چلتا نہیں حضر بہانہ کوئی تیرا بہانہ نہیں سننا میرا فلانا ایم ای یار ہے میرا فلانا ایم پی یار ہے میں ہوں میں تیرا کوئی بہانا نہیں سننا ازر بہانا چلتا نہیں جو آکھے سو کریے ازر بہانا چلتا نہیں جو آکھے سو کریے ڈیگر نا ٹہنا کل کل مریے بھائی انجر والے کوٹ بول کو بولے تو یہ کہتا جی میں نہیں ٹہنا پھر وہ بھی گل کر لینا کہ بھائی دس کیوں نہیں ٹہنا ہے مانتے ہو کہ ٹہنا ہے لگتا کوئی دلوں نہیں من مانتے ہو ٹھہ تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے پھر تیاری کیوں نہیں کرتے اور یاد رکھو حضرت جی جنہیں پلیخیاں ڈسی پی گئے تھے ایسا نہیں ہے جی کوئی حضرت سیدنا انہ موسا نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا جن کاموں میں ہم اجھ گئے ہیں آج وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا ایک تو مالک تھا دوسرا لالچ میں آ اس نے گاؤں میں اٹھ کے نا دعویٰ کر دیا اس نے کہا جی یہ زمین تو میری ہے اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی اور آپ کو پتہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں وہ جو گاؤں کے بڑے تھے نا انہوں نے دونوں کو بٹھایا کسی بیٹھک میں ان کا فیصلہ کرنا چاہا لیکن جھوٹا بات ہی کوئی نہ مانے انہی جی تے تو سیڈیو دیینڈ دے ہو. یہ ہے وہ ہے انج ہے اونج ہے آخر بات یہاں ختم ہوئی اس سے پہلے کہ یہ آپس میں لاڑی نہ پڑیں کوئی جان ہی نہ ضائع ہو کوئی کوئی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ بنے بات یہاں ختم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت موسا علیہ السلام ہم میں موجود ہیں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں ان سے پوچھا بھئی فیصلہ مانو گے نا ان کا جی فیصلہ مانیں گے چلیں چلے گئے جا کے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے ہم نے فیصلہ کیا لیکن ہم سے نہیں ہوا فیصلہ نہیں. آپ کو حضرت موسی نبی جن علیہ السلام کی بارگاہ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح تنہا تنہا ان دونوں کی بات سنے آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اللہ کے نبی حضرت موسی علیہ السلام جلال میں آ گیا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نہیں اس بات کی ضرورت کہ میں ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھوں اور مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے ہی پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے میں اللہ کا نبی ہوں ہاں مجھے اللہ نے طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے سب کو لے کے حضرت مصلا نبی نبی علیہ السلام و تشریف لے گئے زمین کی نشاندہی کی گئی اب کھڑے ہو گئے زمین کو مخاطب کیا آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت مصع السلام تجھے حکم دیتے ہیں حقیقت حال بتا یہ زید کہتا ہے تو میری ملکیت ہے یہ بکر کہتا ہے تو میری ملکیت ہے اب تو ہی بتا تو ان دونوں میں سے کس کی ہے لکھا ہے زمین بول اٹھی پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ہیں ابھی ادرا جی ساری زندگی آئی دے رہنے ہیں میری اے میری اے تجھے کس نے کہہ دیا تیری ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا ہین تیری نہیں ہے میاں اور مجھے ادرا جی سب سے پہلے پتہ کہاں سے سمجھ جائی کہ میری نہیں ہے ہے میری ویسے اچھا میں ایک اور بات جا کی کہتے لڑائی نہ پی ہوئے پنڈ یہ مولوی ہو رہی تھی ساری زمینیں کھوک لے گئے کاغذات کاغذات دہی ہے لیکن ہے ساڑی کوئی نہیں جی ہے بات سمجھ رہے ہیں نا ہے لیکن ہے ساری کوئی نہیں میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ بات سیکھی کیسے جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میرا جو گھر تھا نا اس کے بغیر تختی لگی ہوئی تھی میرے ابو کے نام کی چودھری علم دین ٹھیک ہے جی فوت ہو گئے ٹھیک ہے جی وہ تختی اتر گئی ادھر پھر تختی لگ میرے کے نام حاجی محمد بوٹا پچھلے سال ابو جی بھی فوت ہو گئے ان کی بھی اتر گئے اجکل میری لگی ہے میری صدا لگی رہنی رہی جگہ ہی رہنی ہے نہ بدلنے